det Med koldioxidutsläppen. Mm. Det finns ju studier på att det är solen som blir varmare. Att det går cyklar. Det är någonting du tror. Du tänker alltså att vi har även Venus och de andra planeterna i solsystemet också har en ökande temperatur. Är det det du tänker? Jo, så är det är just i de planeterna. Vi har ju vet att jag vet att, jag vet att solen går i Och Det är ju inte mycket att vissa blickar inför detta att vi ska ha en global att de ska skatt, alltså på det här med land så liksom. att det är som alltså solen som är varmare. Det påverkar sig saker med människor, men alltså att solen blir varmare och det är det som är orsaken. Det är intressant. Hon liksom, vill sedan påtrygga folk skatter och då, det ska rädda miljön. Liksom. Men det handlar inte om det, utan det handlar mer om en annan agenda. Att de vill ha vinst då? På... Ja, kontrollsamhället. Ja. Ja. Ja, det är intressant. Jag har ju också läst dem att solen går i cykler och att det hela tiden ja att det påverkar alla planeter i hela solsystemet. Men om man bläddar tillbaka till den, vi kan bara ta till exempel ja, den här växthuseffekten. Mängden, alltså forsk, något som forskare är helt överens om, det är att mängden växthusgaser i atmosfären är direkt relaterbart till temperaturen på jorden. alltså Det är en, en bevisad effekt att ju mer koldioxid du har, och till exempel metangas på ett område, ju mer stannar värmen kvar i ett sådant system. Så den, den effekten är man helt överens om. Eh, men så, och sen kan man ju argumentera om solen har en inverkan. Det har den ja, en stor sannolikhet. Det, det är jag absolut inte på. Eh, men bara det faktum att det har ökat med, ja, som vi sa, 12 gånger och sen på ungefär 100 år och den ökningen är liksom... Vi, vi har inte sett den här höga värden av koldioxid sen vi snackar krita-perioden, liksom innan, innan många växter hade bundit ner koldioxid i marken. Eh, och den, då var det ju varmare också. Så att det, det finns ju belägg för att det, det är helt obestridbart att du, växthusgas påverkar värmen. Och sen om det har 100 av förändringen att göra, eller 50 eller 10 det är, det är upp till forskarna av Det Jorden är ju väldigt gammal, jorden är mer än 400 år. Den, ja, jag bara tänkte att du blir utnyttjad på fel håll, politikers ja, ja. agenda och för att införa de här skatterna och mm. Den cykeln jag tror du tänker på är, är, är den, solen går igenom en cykel som är ungefär 21 år tror jag och det har med magnetfältet att göra, för som solen inte är en fast kropp så roterar olika delar av den olika fort. Och det, det leder till att magnetfältet runt solen kröks. Det skapar Perioder av få och många solfläckar. Och solfläckarna är lite svalare än vad resten av solen är. Så då kommer det perioder då solen är aningen svalare och aningen varmare. Men de här solfläckarna gör inte en så markant skillnad. Hade man stått på månen hade det kanske varit en markant skillnad av mandamenttemperaturen. Men vi har ju en rätt tjock atmosfär och ett eget magnetfält som kröker solvinden och så. Så att det det har, jag har inga siffror på hur mycket solens temperatur ändrar, men ytan är ungefär 5000-6000 grader. och Jag skulle gissa på att medeltemperaturen inte skiljer sig mer än 100 grader hit eller dit. Jag har svårt att se att det påverkar, men jag har inga siffror på det. Det har varit väldigt mycket, om att hittat mejl, de har ju manipulerat statistiken, jag vet inte om du har hört det. Att de har man manipulerat koldioxid? Ja, statistiken då. Okej, okay, för där var de här... Okej, okay. de här värdena är ju uppmätta över hela världen, så att det är ju... Okej. Okay. Ja, ja, ja, jag, jag tänker bara vart... vart ja, men det är intressant att det är säkert, det finns säkert åt båda håll det det. som påverkar. Så, men vi kan ta den här frågan. Ja, alltså, det är det så Det samt med Det är ju fortfarande naturligt, de får som goldenström, som är värmen, smälter Och Sen kommer ner smältvatten så stannar de om och fryser på igen. Sen att det kan ju bli påskin att den grej med att man. Det måste säga att det är ju samt att få in pengar för att att vi måste straffa dem för att få in pengar. Det, är, det är stora problemet med golvströmmen idag är att du har ett problem med grönlandsynsarna. Det vet man idag att de smälter i kopiösa mänder. Och Det är, är sötvattnet som håller på att vackra med grönlandet. Om det hamnar i havet så att säga. Du får en kemisk obalans i havsvattnet som kommer att man tror då att Lundgårdströmmen kommer att stanna på mm. de enda riktlinjerna och så vidare. Och där bara det lilla faktumet eh, gör att vi har ett väldigt stort klimatproblem eh, i våra webbjörer. Ja, för du blir ju det här när man säger... Det är en initiat, Det är ju som henne för några år sedan, man påstår då när man säger att den stannar på jäkla kanten. Att man hade sagt att av, det var som en Ja, precis. Ja, precis. Och initialt är det ett problem, alltså det blir kallare, men på en global skala så har vi ju samtidigt en, en temperaturökning. Ja. Och effekt, effekten som man tror sig, eller som man har beräknat kommer att inträffa då att vi får större äh, värde områden nere i med Kibanaan. Alltså, då. Mm. Äh, under de andra värde områdena när vi får konstanta ovärdelser och instabilitet. Men alltså, meningen med den här sektionen är att om att det finns en rad olika problem på jorden. Och eh, temperatur är liksom en av kanske hundra olika. Eh, vi håller på att förlora dricksvatten, eh, vet du det, jordbruksförmåga med topplagret av jord, eh, mängder med arter som man får dra ut, vi förlorar biodiversitet. Vi har, –Multiresistenta bakterier. –Ja, så det, det, vi pratar bara om att det är kultur och det samhälle vi har har orsakat otroligt många problem och Säkerhetsrörelsen tar inte egentligen ställning i du vet, den här frågan, utan det vi säger är att vi vill använda vetenskapliga metoder metod för att lösa de problem vi har, istället för att låta marknaden göra som den vill. Eh, vilket leda till att hela jorden, eller hela mänskligheten, går under. Ja, alltså, hela den här debatten med kollegorna om hur, hur skadligt det ska vara för, alltså, för, för jorden är inte skadligt för det första. Det är ju människorna som ska inte vila. Det är vi som vila av det. Man ska egentligen överskrida den här debatten. Alltså, i, i, alltså... Det viktigaste är att sluta med kolväten som energikällor, ja. det är som jag kan lägga in. Det spelar jag håll hur giftigt koldioxid är. Sluta elda gamla döda djur och växter, det är liksom det där det är. Men det spelar ingen roll ja. om koldioxid och är det som gillar jorden eller inte. Vi vet inte det 100% det. vi tror att det är, men vi kan inte koll på det. Men sluta använda oljan, vi vet att man skickar ner på en helvete som så andra sätt. Mm. Så. Koldioxidskatt eller inte, menar, det är ju kontrollgrejer och skit som vi inte borde införa i världen. Men nummer ett, sluta med olja kold kol, vad fan. Det finns, menar, det finns bättre energisystem. Mm. Mm. Mm. Så tänker det tänker jag som en lösning då? börjar liksom. du alltså, vi ska inte fokusera på vad problemet är. Fokusera på, vad fan ska vi lösa det istället? Alltså, växthuseffekten säger ju liksom egentligen inget som... Alltså det är en förutsättning för liv på jorden, men vad händer om det går till här. Sen har vi ju levt med huvudkodexin för och då. Men det är på en roll att slut med oljan, det är det som vi vill. Jag tänkte ta fasta på det som vi poängterade eh, i slutet här. Va? Alltså, vad är det för hinder som gör att man inte kommer vidare då? Va? För tekniken finns ju och kan eh, landa på månen. Men vi klarar inte av att bygga hus eller det är låt dem bygga hus. Så här Det tekniska problemet finns inte där, Så ser jag det. Och sen så saken är det är det, det ekonomiska, politiska systemet som gör att man inte får det. Ja, Och många har ju liksom tappat tro på det politiska systemet. De politiska partierna är uppbyggda som företag. Då, de drivs som företag. och De har kortsiktiga vinstintressen och så vidare. Alltså, de kan inte ta tag i långsiktiga problem. De förlorar de kortsiktiga. Eh, och då tänker jag så här. Vad är det för förhållningssätt som man måste ha till detta för att kunna komma vidare och komma förbi eh, de här partikelfrågorna då, som vi som vi redsvarar på mycket, va? Och eh, vad har vi för språkliga verktyg för att komma förbi den diskussion som vi redan har sysslat med sedan kärnkraftsomröstningen då, för 30 år sedan. Va? Och eh, hur ser liksom eh, tänkandet och, och, och, och, och tankesmedierna ut? Och vad finns de eh, arenorna, platserna, ytorna? Man säger så här att ja, universiteten är tankesmedier för framtiden. Så är det inte då universiteten drivs också i det som förut med kortsiktiga vinster och kortsiktiga resultat. Och vad finns moralen, vad finns den religiösa eh, aspekten, vad finns den moraliska plattformen för att attackera till exempel det ekonomiska systemet och ja, Jag vill bara lyfta eh, problemområdet lite mer. Ja, mycket på en gång samma gång. Jag gillar, jag gillar att tänka lite över, övervakar ja men jag tror att framförallt att det är väldigt viktigt att allihopa på jorden vet om de här problemen som finns nu. För att det kanske finns vissa som sitter här just nu idag som fick lära sig något nytt, vilket jag hoppas. För att ifall, vi, ifall man inte vet om ett problem så kan man heller inte göra någonting åt det. Så det är väldigt viktigt att vi som sitter här eller står där och sitter här och vi liksom är överens om att det här är faktiska problem som inte bara påverkar kanske Patrik här eller eller dom där, utan det påverkar oss allihop. Tänker jag allt på. Mm. Någon mer? Fågelfrågan? Eller något inlägg kanske? Det alltså, ja. vet ni ja. svårt. Jag vet inte om ni vet det, men ni vet, det ser alltså, jag med medvetna. Men man ser så mycket är Det är i lånbankerna, Rothschilds, liksom, och, och så vidare. Illuminati, liksom, och så vidare. De har tagit mycket kontroll över institutionen. Det är lite de exempelvis Så det är också mycket där också som det behöver att folk blir medvetna. Som ni säger också, massa problem. Men tänker jag, i och med att de här problemen så jag sa, när det påverkar oss alla så är det intressant hur de personerna då, som du pratar om tänker. För att det kommer påverka dem direkt också. Mm. de tror att de är skyddare, de har ju som liksom alla pengar och allt detta. Liksom. Men det är, det, är. det är ju som att, ja, det är att vi ut sig själv. Liksom. Ja det man, det, det man ser är väl som en, som en trend det är väl att där det är mycket pengar är det också mycket elände på ett sätt. Det är mycket som tro tror att om man har det är tror att man har mycket pengar så, så är man inte bunden av jorden och miljön liksom planeten vi har. Så det, ligger, det ligger någonting i det du säger absolut. Så länge man tror att det inte kan förändra det här. Om vi tror att dagens system som vi har idag är det enda som är möjligt så är det väldigt svårt att göra någonting åt det här. För att det är det systemet, socioekonomiska system vi har idag som möjliggjorts och gör att de här rika människorna och bankerna kan behålla sin makt. Och om vi inte tror att vi kan att det finns ett alternativ till det, så det är ganska svårt att förändra det. För att om vi skulle säga sätta någon vantyr i fängelse så skulle det... Det är ju själv systemet som liksom gör att det själv upprätthåller sig själv. Så vad vi vill göra idag är att tala om att det finns problem, eller det finns många problem. Och sen i B-blocket då, efter lunchen, att säga att vi, vi, vi kan faktiskt ha ett samhälle som ser annorlunda ut. Och Vi behöver de här två delarna. Vi behöver förstå var vi står idag och vart vi vill komma. Att det är möjligt faktiskt att ta ett annat samhälle. Och när vi vet det så kan vi också göra förändringar och då kan vi se... Och när vi förändrar så kommer inte förutsättningarna finnas för storbankerna då att göra som de gör idag. Ja, precis som du är inne på så tror jag att en stor del av allt är faktiskt förstå sig på problematiken idag. För att samtidigt som att systemen vi har har orsakat många problem jag tror att det är inte värt att förkasta alla teorier och modeller som växer fram genom året. Och att man faktiskt kan ta med så mycket som in i ett nytt system också. Och samtidigt som det kommer mycket initiativ och mycket reflektioner över hur det ser ut idag för att bli taget på allvar tror jag att det är bra att öka transparensen, liksom, var hämtar vi vår data ifrån och, och, och var har vi hittat det här och det här? Och, liksom, för att det finns ändå många som börjar tänka i de här banorna som är upplevda. Är det någon som har någonting att säga emot? Är det någon som alla bara håller med här. Är det, är det någonting som känner att stämmer det där verkligen? Och är det är lite konstigt eller...? Ja, jag kan ta till dig på växthuseffekten. Det ja. går jätteintressant att veta hur det ser ut på de andra planeterna. Har de ökat i temperatur eller minskat? Eh, Likasom NASA har kommit fram till att solar flares från solen är också en temperaturhöjande effekt och den koldioxiden Reflekterar den. Så det är, en, det är en temperaturminskande effekt med koldioxid också. Men det intressanta i den här frågan då, vad är vad den natuffekten. Ja, klar på kemi så vet man ju att, att, att koldioxid och metan faktiskt reflekterar. Ja, jo. Men när det gäller solen och de här svängningarna av solar och sånt här, så, så kommer de ju ändå de blir ju ändå relativt tätt i solens cykel i en magnetiska cykel i 21 år, så de sker så tätt så att de kan inte svara för den här datan för att man har gjort isborrningar isborr i polarisen och sett liksom hur mycket is eller hur mycket nysnö som har ackumulerats över varje år och sånt och då ser man ju den här trenden över 600 000 år och det beror inte på solen, för solens cykler är så små att om det är några cykler där så sker Då av Då har den kommit upphov till den här längre övergripande trenden. Selva andra planeter och växthjuseffekt är Venus det är absolut bästa exemplet på vad som händer om växthuseffekten skenar. Venus har ju en extremt tjock atmosfär som består till 98% eller någonting om koldioxid. Och det är också sol, äh, solsystemets varmaste planet trots att den ligger längre ifrån solen än Mercurius. Äh, den har en temperatur på upp till 500 grader. Äh, och man tror ju att eftersom Venus har, har, ligger relativt i samma område som jorden från solen och, och den är ungefär lika stor så äh, tror många forskare att den har haft flytande vatten på ytan och kanske till och med äh, mikrobielt liv. Äh, för 4,5 miljarder år sedan. så det Där är det liksom ett väldigt bra exempel på extremfall, vad som händer om växthusseffekten sker på medel. Till exempel så regnar det ju nu svavelsyra. Det är inte så jätte trevligt. Mm. <laughs> Jag har bara en fråga till. Vad anser ni? Vad skulle ni. Svarar de som kommer med de siffrorna om att jordens temperatur har ökat de senaste 16 åren eller vad det är förhållitsvis de stadig? Menar ni, skulle jag säga att de kanske kommer senare i ökningen eller att de har fel de som har kommit på de siffrorna eller? Det här är ett medelvärde, de sena, där har man tagit var femte år, och slått ut, alltså man har slått ut fem år på, på jordens temperatur. Och det här, är, det här är medeltemperatur. Det är, visst, man kan tro att det är en stor maskopi mot hela jorden och att allt, allt är någon form av ja, konspiration. Det får, man ju, det får man ju välja själv hur, vida, hur troligt det är eller inte. Men det här det är den faktan som vi har det är väl den som de flesta har kommit överens om. är Den som stämmer. Det kommer ju alltid finnas forskare som hävdar motsatsen. Det har det funnits alltid, men man får ändå använda sitt eget förnuft och tro att vad händer? kan jag tro på faktan jag får och varför skulle, den, varför skulle faktan ens presenteras till exempel det är en bra fråga. Jag menar på att senast för fram till 2000 som efter det så har vi varit en stabil jag att att det är bara en paus då eller att den kommer att fortsätta en den grafen om man säger så eller... Alltså man får ju titta på olika, titta på olika källor och, och, och i så fall om det kommer som väldigt specifikt får man ju diskutera då vad är det för källor eh, är de liksom ordentligt vetenskapligt underbyggda eh, och så vidare? För att vi försöka få fram ja, vad är det som stämmer, vad säger liksom andra, eh, hur är undersökningen gjort? Och sen så är det ju liksom, ja visst, visst, kanske en paus i sex år, det betyder inte att vad problem är över. Vi har ju, först har vi alla andra problem, liksom. Så, okej, okay, även, även, även om vi bara stryker koldioxid, okej, okay, bara vi var skit i det, här, så liksom hundratals andra problem. Så liksom, det är en spottlossk i havet egentligen. Och sen, det, säger, det är mängder med eh, ändliga råvaror, olika typer av metaller och fossildänsle och mycket annat som håller på att försvinna. Vi förstör vår miljö, förstura förstyr, sjöer, släpper ut massa radioaktivt material och så vidare. Eh, som sagt, pared i varje city, mångfalden håller på att försvinna på många, många fall. Eh, så matjorden försvinner, ökenspridningar och så vidare. Har, och så, alla människor som svälter i världen och krig och, och, och, och, och all den stress som vi lever med, det, det är ganska mycket andra problem som vi har. Vi får ta det som sista, du får fatta det kort. Ja, jag bara alltså, naktig. att den här snacken från koldioxid egentligen är mer så att du vet att jorden snabbt upp, men ändå sin dina svarar alltid. Varit, liksom, liksom, så att det stiget är det ett varma överkallade perioder, så det är egentligen mer Det är som det du pratade om nämnde om den här besynningen. Men där har vi ett rejält problem. Alla kan gå ut och testa och se. att Vi har skör i vissa delar i Sverige som är totalt döda. Som var för 20, 30 år sedan var rikt fiskeliv och fin natur och troar dött idag liksom. Så Så menar att man att problemet med koldioxid att man har lite för politiska idag, men det går knappt vara. Det, typ det är bra så massa. Antingen som man ju bara som brukar pågry och det är jätteenkligt, Eller också är man på liksom. Någon typ. Olieindustrin i sida, men själva grunden är att naturen dör. Så det kan vi se som sagt, vi behöver oss till det. enda vi vet med säkerhet är att någonting händer i naturen. och Det har hänt efter att Vi bara bränna kol och olja skit. Sen om det är koldioxiden, eller om det är typ svavel eller andra ämnen, så spelar det för roll egentligen. Men att vi vet att oljan är bogen, sen vilket exakt vilket grunden med det som det orsakar problemet, spelar egentligen ingen roll. Ja, det tar ta en paus nu, en kvart innan vi börjar med nästa del, ekonomi, eh, ekonomidelen. Eh, så tack så mycket för det här.